Com puc afegir i eliminar temes de l'aula virtual? Primer de tot, has d'activar l'edició de l'aula clicant l'engranatge situat a la part superior dreta de l'aula. Com pots comprovar, ara ja pots editar els temes. Si vols eliminar algun tema que no vols que estigui a l'aula, només cal clicar damunt d'editar i se't desplegarà el menú en el que tens diverses possibilitats. Selecciona Suprimeix tema i et pregunta si estàs segur de que vols suprimir-lo. Si és el cas, confirma clicant en Suprimeix i si no, cancela l'acció. I si vols afegir un tema nou? Doncs com que ja tenim l'edició de l'aula activada, només cal que anem al final de tot, on trobarem Afegir seccions i clicar. Seguidament et demana saber quants temes o setmanes vols afegir. Per exemple, 2 i confirmem clicant. Automàticament apareixen els dos temes amb un títol que se'ns genera per defecte. I per canviar el títol només cal clicar a Llapis i escriure. És important que confirmis amb la tecla Enter perquè es desi. A més, pots moure els temes on vulguis arrossegant-los i deixant-los.